این داستان کلاقها و مار در نزدیکی یک روستا دشت سرسبزی وجود داشت که در اون درختان زیادی رشد کرده بودند. روی یکی از این درختان دو کلاق زندگی می کردند و در پایین اون درخت یک مار بزرگ نیز به تازگی لانه ساخته بود. روزی کلاقها صاحب دوتا تخم شدند. و از این که به زودی صاحب دو فرزند خواهند شد بسیار خوشحال بودند ولی خوشحالی اونها زیاد طول نکشید چرا؟ چون که یک روز که به دنبال یافتن دونه رفتند وقتی برگشتند دیدند که مار توخهای اونها را شکسته و خورده کلاخهای داستان ما بسیار غمگین شدند تصمیم گرفتند که انتقام توخمار و ازمار بگیرند به همین دلیل به دیدار دوست دانا و قدیمی خود یعنی آقای شغال رفتند آقای شغال از دیدن اونها بسیار خوشحال شد ولی وقتی چهره غمگین اون دوتا رو دید فهمید که حادثه تلخی رخ داده شغال با مهربانی علت ناراحتی اونها رو پرسید و اونها با بغض و اشک ماجرا را برای شغال بازگو کردند و آقای کلاغ گفت دوست عزیز من آقای شغال ما اومدیم پیش تا ما رو راهنمایی کنی که چطور میتونیم از اون کلاغ بی‌مدفعت و نامرد انتقام بگیریم چون که ما میترسیم دوباره توهفی اونجا بذاریم و اون مار بی معرفت بیاد تخمهای ما رو بخوره. آقای شغال، من و خانومم دلمون بچه میخواد. میخواییم تو خونمون بچه باشه. میخوایم اون مار مارهی بیاد تخمهای ما رو بخوره و ما رو ناراحت کنه. لطفاً بهمون کمک کن. شغال دانا فکری کرد و گفت آیا برای این کار نخشه هم کشیدیم؟ آقا کلاغ در پاسخ جواب داد من و خانم کلاغ تصمیم گرفتیم وقتی اون مار خوابه اونو قافرگیر گیر کنیم و با نکای خودمون چشماشو کور کنیم خانم کلاغ سرشو تکون داد و حرفای شوهرش رو تایید کرد و آقا کلاغ ادامه داد در اون صورت اگه چشماش جای رو نبینه دیگه هیچ وقت نمیتونه به کسی آسیب بزنه شغال که همچنان در حال فکر کردن بود گفت نه به نظر من این کار شدنی نیست برای چی؟ برای اینکه مار از شما قوی تره و حیوانای خردمند کاری نمی کنند که خودشون رو در خطر بندازند. من میخوام راهی رو به شما نشون بدم تا هم برای شما خطری نداشته باشه و هم از شر مار خلاص بشین. آقا کلاغ و خانم کلاغ خیلی مشتاق بودند. هر دوتاشون با هم گفتند تو هرچی بگی آقا شغال ما انجام میدیم. برای که تو بسیار عاقلی و رعی دانایان را با جان و دل باید پذیرفت. شغال ادامه داد و گفت به روستایی که در نزدیکی شماست بریم. بگردین و چیزهای گرامبه که در اونجا وجود داره رو پیدا کنین. مثلا یه تیکه تلا، گردنبند، دستبند یا هر چیز دیگه ای. اونو جوری که روستاییها ها متوجه بشن که شما اونو برداشتین و به شکلی پرواز کنین که صاحب اون بتونه دنبال شما بیاد. وقتی که مطمئن شدین اونها دارن دنبال شما میان، برید و اون اشیا رو بر روی سر مار بندازین. صاحب اون اجناس وقتی بخان اون چیز گرانبها ها رو بردارن، مجبورن مار رو از بین ببرن. کلاخ ها از شنیدن این راه حل آقای شغال خوشحال شدند و از اون خداحافظی کردند به طرف روستا پرواز کردند تا نقشه آقای شغال رو عملی کنند. در نزدیکی یک چشمه چند نفر از زنان روستا مشغول شستشوی رخت و لباس بودند و حسابی هم سرگرم گفتگو با هم بود کلاخ ها از غفلت اونها استفاده کردند و یکی از اونها لباسی که بر روی تناب بود رو برداشت و آقای کلاخ گردنبند گرامبخای را برداشت تا جوری که زنان روستا کاملا متوجه شدند زنان روستا فریاد کشیدند و داد و غال به راه طولی نکشید که مردان روستا از ماجره آگاه شدند و با چوب و بیل به دنبال کلاخ روان شدند. کلاخ با خیال راحت و بسیار آهسته پرواز میکردند تا هنیشه مطمئن باشند که مردان روستا دارند به دنبالشون میاند. وقتی به نزدیکی درخت رسیدند گردندن و لباس رو بر روی مار انداختند و بر روی درخت نشستند. مار از همه جا بیخبر که تازه از خواب بیدار شده بود متعجب به گردنبند خیره شده بود. در همون زمان مردان روستا به درخت رسیدند و مار را دیدند. یکی از اون مردان با بیر زربهی به مار زد و اون را کاشد. بعد از اینکه خانم و آقای کلاب نقشه شغال رو به درستی اجرا کردند مار از بین رفت. اونها بعد از این داستان بخهای زیادی گذاشتند و بچه های زیادی رو بزرگ کردند و با خوشی و خرمی در کنار هم سالهای سال زندگی کردند بچه های خوب، داستان ما در اینجا به پایان رسید اگر از این داستان خوشتون اومد، حتما برای دوستاتون هم بفرستین و اونها رو با این صفحه آشنا کنید